Þau segja að börn er sjást en ekki heyrast. Þau segja, þú skilur þetta þegar þau eldri, að ég sé bara krakki. En það var bara krakki sem setti fyrir lífisöndu og átjón annara og yfir þrjá klukkustundi þegar bátunum vera að út á sjó á flótta frá stríðum í Sílandi. Og þafa var krakki sem brusti í gegnum hindarnir til að færa heiminum þau skilaboð að halda í fjölskyldum á flótta saman. Will not be destroyed! Það voru krakkar sem börðust fyrir réttindum skólasvíðsinsinnar og mótmælti fyrir hugaðri brottvísinn hennar frá Íslandi. Barn var þvingað til þess að berjast í blóðugri borgarastyrjöld en var svo barátnumaður mannréttinda og frelsaði önnur börn undan herrmennsku. Barn barðist fyrir réttindum stúlfnja til menntunar. Var skotinn í höfuðið á leiður skólanum og vann að lokum friðavælið Nobels. This award is not just for me. It is for those forgotten children who want education, who want peace, who want change. We kids shouldn't have to do this. I wish that the adults, og við þessum til að það er á þetta er að vera þess að þessa og svo ingen er að hafa þetta við er að vera. Börn er að stíga fram. Börn er að krefist réttindasina. Börn er að stíga núna fram fyrir betri framtíð. Hvað ætlað þú að gera? Startu með réttindum barna. Gefðu börnum orðið í dag og alla öðra daga.